Близько третьої ночі, 21 липня, російські війська випустили по місту вісім ракет. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За попередньою інформацією, поранення отримали дві людини. Загиблих в місті немає. Російські війська вночі 21 липня обстріляли Миколаїв. Одна з восьми ракет з 300 влучила в АЗС та шиномонтаж. Працівники в момент вибуху перебували на місці. Двоє отримали поранення. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Вибуховою хвилею зруйновано приміщення заправної станції, декілька автомобілів та житловий будинок поряд. Мы спали, с сыном спали на кровати, ну что, услышали взрыв, мне показалось, что вспышка была, Я за окном схватила сына куда на пол, потом второй взрыв, открываю глаза, в доме пыль, но у нас были окна, двери открыто было, оно ж позалетало все это, ну что, встали в дверной проем прикратили зриви, давай вже смотрите, що живі всі вокруг, чи ні. З моїх домашніх, слава Богу, ні. На заправки пострадав парень. На місці від самого ранку працюють комунальні служби. Вони прибирають уламки, лагодять мережі електропостачання та допомагають власникам пошкоджених будинків. Самого ранку ми обходимо домівки, які постраждали на місці вибуху, роздаємо плівку. Також видаємо брезенти, ті, ті дома, які пострадали на більші села". В декількох метрах від місця влучання розташований офіс Дмитра. Унаслідок потужної вибухової хвилі в приміщенні обвалилася стеля та вилетіли вікна. «Майже всі вікна, двері, стеля офісна техніка, комп'ютери, ну, все, що на фотографіях, на відео. Все. У всіх приміщеннях. У всіх, на другому поверсі у всіх приміщеннях, на першому трохи поменше, але також вікна всі по Дві ракети влучили в один з миколаївських складів гуманітарної допомоги, повідомив Віталій Кім. Згоріли тисячі тонн продуктів, призначених для дітей, людей похилого віку та нужденних. Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.